ගුණදිනේ කාල තිබුණ ඊනන pieces එක කොහොමද නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ ගෙගෙන මුලින්ම අපි ඊනන pieces එක පිටුවට එනවා. පරිම ලේසි. වලට පේනවා ඇති මෙතන නිර්මාණ කැටපත් පවුර කියලා බටන mouse එක mouse එකේ icon එක change වෙන occurrence එකේදී අපි නිර්මාණ කටපත් පවුර කියන icon එකේ කරනවා හරි අපි දැන් ඉන්නේ නිර්මාණ ත්‍රිපත් කරන form එකේ Google form එකක් හරි මෙතන තියෙනාගේ නම සමන් කියලා ගනනුවා. එසේම කවුද කියලා හඳුනා දෙන්න ඕනේ. මේ කැටගරි තුන තෝරන්න තියෙනවා. මම ශිෂ්‍ය කියන එක තෝරනවා. ඒක නෝබල්ගේ ඉස්කෝලේක නම. ඉස්කෝලේක නම. පිරිවෙනක නම. පිරිවෙනේ නම. අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නම. ඒ කාර්යාලේ නම. මෙතන වාගේ ශ්‍රේණිය সিলেক্ট කරන්නේ තියෙන මේක අනිත් කාර්යාලවල අප්ග්‍රේඩ් එක ඊට පස්සේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය ඊට පස්සේ වාගේ ගිටර් ලිපිණයේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන නිර්මාණ මොකද්ද කියලා මෙතනදී තෝරන්න තියෙනවා කාව්‍ය නිර්මාණ කීපතර රචනාව විසදෙස් පෝස්ටර් කාටුන් හෝ චිත්‍රයක් කියලා. ඊට නිර්මාණය මෙහි අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා තියෙනවා බලක්ට කරන්න තියෙන්නේ කියන ක්ලික් කරන්න. ඊට select for the from your device කියන ක්ලික් කරාන පස්සේ ආනගි කම්පියුටරෙක ඒ වාගේ නිර්මාණი තියෙන තැන මෙතනින් වෙන්නලා ඕපන් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් වාගේ Google Drive එකේ තියෙනවනම් my drive එකට යට තේ ගිහින්ලා ඔයාගේ නිර්මාණය මෙතන ටික එක දාලා සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන පිරිස්තර පොරොළනේ තියෙන සබ්විපේජ් එක. සබ්මිට් කරාට පස්සේ නිර්මාණය ගත්තා කියලා ඔකට ඇලර්ට්